السلام عليكم شهر الشراب اليوم عندنا طريقة بيع الموارد شلون أرسالها عن طريق الجوا الثاني عندي ثلاث مليارات بعد بيع الشخص مقابل ثلاثمائة ألف جوا بس لو نفهم، إذا الموارد تنباع كالتالي، إنه تثبيت شلون تجيك، أما تريدين ساعات التسلية، أو تريدين مشكلة دروع، أو أي شيء. ناجح من جواه الشخص المقابل وعنده ما هدايا يقدر يعطيك أي هدية ومن خلاله ترسل الموارد سواء أنا أنت سلم من قلعة تانية من لك تانية دائماً من ويتم الإرسال عن طريق الإمداد أو عن طريق الهجوم أنا يعني أفضل طريقة الهجوم بس الشخص هنا الآخر إلا أنا ما عندي وقت تتحملها أنت واضي يعني هاي براعة ما وعني أعتقدت الخمسة وعشرين السوم مليون كل نوع تتحملها أنت أما الذهب، ما ادري يكون أغلى شوية أغلى والقمة نحاول نزرع من صفر الجنوب تاكل قلعة خاصة هني هاي كل الموضوع وشلون طريقة الارسال وشلون طريقة الاجتماع نحاول نزرع السرعة اعتقد الثلاثة سبع يوم تفلق لك. تفلق لك تقريبا ايه خمس سبع سبعمائة جو عنها ايضا اذا يعني بدت 24 ساعة 24 ساعة Out of I should come still, me, to, I me, this 500... م... ميه خمسين هذي هل... لل مثل الميت مثل الميت مثل الميت مثل الميت مثل 60 دي هي 64 مية وأربعة يوم وثلاثمية جوهرة، مية ستة وأربعة يوم وثلاثمية جوهرة، مدة ستة وخمسين يوم، مدة يوم وخمسين ساعة تسريح لمدة يوم وثلاثمية جوهرة، وخمسين يوم. هاي مثل ما بس حبيت أنوعكم، الأرسال بطلب مجهز، بس كون الشخص اللي مقابلك ممكن يعني تسأل علي، شوف هواية هواية يطلبون أموال من الموارد وكذا، المشتغل، تقدر أنت توفر إذا أنت ما تشحن، توفر لدينا ساعات للتسريح. انت رايت الجواب يعني مو على سويه مو شرط 100 من 200 ترسل اعتقد يعني, يعني اقل الشيخ مستشار اي I'm going to go to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 I'm mm going -hmm. mm -hmm. And you want Thank <laughs> you.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 ان الفيديو راح يطول عليكم راح اي واحد الاستفساره بيع الموارد و شرائها نفذ لك كذلك عن طريق اللي هي حرب مواليد مواليد مواليد مواليد مواليد مواليد تقدر مواليد مواليد مواليد مواليد مواليد مواليد مواليد مواليد وماذا تنتقل السورتها من مملكة أخرى هذا كلين الصفراء. وفوث بس الموجودات التنظيم يعني فارحت المملكة وانت فاتح الموارد معناتك بس الصفراء. بس على مليونين مليونين مليونين ونصف المئة من شيء موابع تحريرات